Здравейте хора, днес в това видео ще ви покажа как да играете изключително добре Морски шах. О, ага, да, ага, да, Морски шах Морски шах, а ще направя на когато атака. Така, решавайте колко можете пъзел в шахматни пъзели. Не съм изключително добре, че го напада 3 минути. И Ще се изглаи. Така само кога да помисля. А той ми е тук, аз се чуряка какво да има ми, мисля, че този ход е тук, както ще правите, да но отговор ми дава така и това е изключително лесно. Изключително лесно, така сега аз съм бял. Това е лесно, черните са на ход. Ами, ами. Да, тук, какво, какво? sabores voz pão e grana, da carnística e grana. Não tinha não Saca-me. Saca-me. O pão de precisamos do mor, ви смисите с чуз. Ща са искусил тут на иква, ви смисите си, че на успете да за икваете ужте на повея фиден, когато ви екваете, защото поеме не бить така, и в том поеме не било така, значи при вас не може бить така. Наче, вместотото тук, Нямам вече минути, съжалявам. Мисля, че трябва много бързо да места, понеже, се направя по изключително пасивни хора, в които 30 секунди ми се струва малко ножко за мен, но понеже съм изключително допълна тази сахматна фигула. Както виждате, тук бихме изпителите по време. А тази мисилата наплавя нова игла на 3 на минути. Вижте колко съм дубло. Така. Така. Давам я мусах, за да може да му поплетим. Тук така ще остава. Ще дойда с тамата тук. Това се Как ми го селе? Ой, ми го Аз ще има от 3 ой, ой. Го. Ще искам, че ще мина по този път, не по този път, но не си мисля че мога да мина така? Мога само така да му взема и така по този път ще Моята кралица. Пой си, не мна. Уа. Малко ви затлонява тези пъзли, мисля, малко да ти удряват тези плезели, но тук мисля, че трябваше да му вземат, като не плавих. Мисля, че ще мат в махо. То иска това. Аз ще му го взема. Но тук пак ще му дам слах, както излезете. Слах. Мога от тук от долу също да му го там. Не, не може всъщност. Се, извинявам се изключително много. Мисля, че да там правят това, се нарича Лороко До. Ро, ко, до. Там да защити внимателно и запомнете до е. Искам да се учите от мен. Тук задължително ще му взема. Няма много време да обяснявам защото, защо му взема всички Просто ми слушайте какво плавя в. Защото в саха ще бъде изключително Полезно, ако ми слушате само. Слушайте ме, не приказвайте, моя ви си. Защото тук със всички случаи. Просто за да го направя така. Тук сега си мисля това. За това мисля тук, по направя някакво да нещо, което се нарича с фронс, не знам точно какво означава наистина. ще се получи много дупви. Този чуйте от САЩ. За първи път към такова нещо, не аз по принцип живея в а, България. А, България е в Балгевия. А, въобще, извинявам се, живея в глад. Технюково, колкото помня, бях в Технюково. Не живеех всъщност в София. Живее моята баба. Моята баба живее в София. Правилно чухте, моята баба живее в София. Знам, че много хора, като живеят в София, аз съм зивяла в София много мазнам. От 15 години живям в София. В момента ще ми бъде изключително трудно да го метивам. Но мисля, че ако дойде тук с по този начин с топа. Това смете толкова, което е тежко. Много ми е трудно. Такова е иголата, помиди се малък, но мисля, че се сплавям доста добре, тук му от баткун каза как да я записвам в образо, мисля, че се навича си, той в момента искам моя тапуешка, ще му я взима, ще дойде тук и ще се опитам да сплавя нещо, което, в смисля, че скучно много хора знаят, много малко хора знаят, така искам така малко хора, защото това е свъщено тайн нещо, в принципи му от саха. И то, че когато ли си да местиш много пехи, на поет. Примерно на поет само става, не става назад, когато е свъщено Не работи, просто не ви дава. Защото играе в, по принцип играе такъв забланен шах, който, по принцип не е забланен. Не се чудете за 100. Така. Унизие, за да тръгва да запази това нещо, аз ще му дада тук. В противен случай той ще падне в мъртъв, мъртъв. Унизие, това нещо тук, това е което правя. Няма да бъде много добро за някого, защото си ду тук и ще се научи да му да повя. И не зная какво да наплавя, но аз знам. Изключително добро е. Това, което влаза, я искам, да искам да искам да е глая, още много. Но. Хайде, ще се потам. Спокойно. Бях предизвикван да се плавя на платко ми Иван, От Оттана. Така. Тук в момента вече ще бъде лесно. Тук ако вземем мусима все все ми иде по фуема то ми пузе вкано на моцарто фуема момент но само искам да напоряти мама мама мама мелика мама мелика мама мама мелика мама мама мама мама мелика Мама ми вика, мама ми и извинявай се за това нещо, Но изключително видявам в момента, че така се но да се малко, не знам как да се това нещо. в момента да работя с такова нещо. И на 5 минути искам да покажа много го шлях. Така. Така, мивам тук задължително. В момента да ще се опитам да музимат тук тази печика, която изглеживам. Значи хора, когато игра сяк, искам ви да ме купилате. Така е, тоа ще музимат тук. какво? Той как ми се е, Той читва? Не, той читва, какво? Какво? Извиняла се, но вето не мога да ввикам много, защото? Мама ми, мама ми, мама ми. Base, удоб馬, и в момента е 8 часа. Снам, че е прекраено късно. 8 часа. По принцип, трябва да си лагам по това време. Но не казвайте на мама. Не казвайте на мама, че се е толкова късно. Понеже пак искам да права контент за вас. Това нещо, не знам какво значи всъщност. Обаче. Аз съм в момента. Това е изключително зрее. Той ще ми се тук, както ви в момента не знам как си слуша на пауза. Не знам как да си ми това. Вълна му че е май, в момента тя тайно не спи. Не се в момента. Не знам как да споря музика. Някой да ми каже как да си споря диск тук за малко. Момент, само ще как то есть сме плюс 7 това значи да Кавае! Кавае! Малко в момента си затруднявам, защото ти се изкупи да много по-добри от мен в момента. Иди е У меня меня муря дам хо, хо. как ты